المعروف لا يعرف علن علينا حناجرنا سنينا ما بدقايش لو تتعب ألف ليلة هاي مشيه جديده أغريق وتفيا بيته بس ما تعفسوا بالتراب دبينا الروح فاه فاسة خرا شغلك يا صاحب مان وفاسسلو و مخات أقبى لما فقد رحت القاف يسلو سلو آل شيفت, شيفت من عندنا كيف أساليب جفت جفت جفت جفت جفت جفت أصمان هنفن فيس كل بتلاقي من عندن تم عم ينزوف فاه وزن اتقال اسمع بنهي مسيرتك بتفان بلبسك من عندي اكفان اوعك تنسى انك كنت اليه فان شوف قدامك قدامك بدعنا بكل الانواع بحرق ارضك اذا ما بتضرب تحيات انت مين انت مين؟ انت مين انت مين؟ لولا وجودي بالمشهد رابك ما حدا سمع فيه مافيا مافيا منسى رزخ من نسيم العب كنا راب راب راب راب راب من إلى دير ستور طيب لين بام بام بام بس نحن اللي اتقنا الدور خلص فكيت هون لتراب مو فاست فلو وإذا بدك نعلمك كيف تبذكر تعالى درستس صفه الدور رابن بلون اسطور الفيك كلها سيليكون ما بزعل الانفولو بعمرك ما بتوصل اذا هذا همك شو <تصفيق> شفت كيف بدخلك باللون اخي يا مسلم اذا ما لك اي كلمه هون هون هون ما لك اي كلمه هون خرجت تتعدى وتذكر اسمنا بعاطل وانت تعرف وقت الجد نعلمك المراجل لما نسكت عالسوالف، اصحى تفكرها ضعف بس لو بيك شي مستاهل، كنت رجعتك زحف، عاجز انك تكتب فيرس، واضح الخلل بيك بيك افهم اصول الكتابه، وبعدك فكر تركب مشان البيت ما يركبك وتفقميم ميم للام سيز، وتندم انك ربع رابر وليتك عالدنيا ما جيت ايزي ايزي كسر عظامه بايدي، يجي يجي مذلول يقول يا سيدي طلعنا بالليفل علينا، نغمى القمه واصلين، ضلوا ضلوا إن هوش بس عالفاضي ما بتجاروا اسامينا، بعد غياب تسع شهور سمعت كلاب اصواتن عليت وانا نازل مع العاديه نعملن اعاده كريت كاتب هاللاينات يقرا مشان اي حدا بدو يلبس والسطر مقاس محير مشان اي بغل بده يندس ومن اليوم مو بالطالع حيكون الضرب بالجمله، ما راح ارحم اي عرصه حكى عني ولو كلمه عني ولو كلمه طلعنا بالليفل علينا تم القمه وصلينا ضلوا ضلوا لحقينا انتو وحوش بس على الفاضي ما بتجاروا أسامينا ما الجو اسامينا بيس بيس بيس